بر کیا سلا اے من میں تیرے صدقے تیرے محبوب پال کا سنتے ہیں جہاں ابھی ہو سدا سرکار سنتے ہیں سر بائی سنتے ہیں پس आस करता है सुनते हैं सरे आए न सुनते हैं बस की बात सुनते हैं सरे سوتے میری ہر سانس ان کی آپ کے سار چلتی ہے میری ہر سانس ان کی آپ کے ساتھ ست